هل عمرك سجلت فيديو وانت تغني؟ سجلت فيديو وانا اغني؟ باس إيه؟ بوس شيء بس ويدلعها باس بوس باس بوس شيء بس ويدلعها باس يلحقها من بيت البيت ويقول اعطيني بوس يلحقها من بيت البيت ويقول اعطيني بوسه بس بوسه آه, شي بيساوي ويدلعها بس بوسه بس بوسه آه, هيك بس بوزة. يلحقها من بيت بوزة. بس بوزة. بس شي بس بوزة. يلحقها من بيت البيت ويقول لا اعطيني بوسه بس بوسه تكبسها <تصفيق> ويدلعها بس بوسه بس بوسه ويدلعها بس بوسه يلحقها من بيت البيت ويقول لا اعطيني بوسه يلحقها من بيت البيت ويقول لا اعطيني بوسه Bass we we like